020320 við báðum ekki mikið þegar þú gengst í garð í mestu lagi um sjúkkulað og rauð vín við báðum kortge mal hins fræðir hluta bréfsarð mér kröðst þess að blindt find you seen við spyrjum 2020 hvað var staðspá við hörmu Þú rakna lifsins drá Tveirnum, tveirnum, drifðu Þú byrjaðir með kórónu í östrinu fjær sem þróaðist svo yfir í alheim. Og einn af okkar meðlimum um er orðin hálf glær. Já, ég hef velstum meir en fimmt á ná. Við heitum tveirnull, tveirnull, þér út. Þú hefur valdið allt og miklu tjóni. Tveirnull, tveirnull, ég setið á mjút. Þá lastum við og sú Tveirnull, tveirnull, svirtir kr niður í 5ta sætið þú leyfir liverpool að kraigi títir og þrátt þú beittir svíkum um það var ranns er rátið niður stöðu það end falli í vegi okay 2020 ekki absoleite þar voru ljóssin punktar innan með Tveir, núl, tveir núl, þá er hann tæn Að eru leiti varstu frekar grænt Tveir, núl, tveir aura mo den komm mit dem mein ding in blie wenn um bowing maxo polo efnis vier wir wir nennen nicht i anna so na koronus brief ein wichtig gewa auch gut go ekki wir sinkul 3021399 du geht wir echt worden viel gewa En fiernu kan lospon sin un fiernu kan los co sin quien fiernu kan las kon en ve